כדי לשנות את מהירות הקול, יש לשנות את תכונות התווך דרכו מתקדם גל הקול. קיימים שני גורמים בתווך הקופים את מהירות גל הקול דרך אותו תווך. אחד מהם הוא קשיחות התווך. ככל שהתווך יותר, גל הקול נע במהירות יותר גבוהה. זה בגלל שבחומר קשיח כל מולקולה מקושרת יותר למולקולות שבסביבתה. כל הפרעה מעוברת יותר מהר בדרך. הגורם הנוסף הקובע את מהירות גל הקול היא צפיפות התו. ככל שתו איך צפוף יותר, גל הקול נע דרכו במהירות יותר נמוכה. זה הגיוני, כי ככל של הוא יותר מסיבי, ובעל בעל אינרציית הגבוהה, ועל כן הוא יותר איטי בתגובות תו לתנועה, או לתנודות. בחשבון את שני הגורמים האלו בנוסחה הבאה. ב-V היא מהירות הקול, B נקראת מודולו האלסטיות של החומר, מודולו האלסטיות היא ב. פיזיקאים מודדים את קשיותו של החומר, מודול האלסטיות של החומר נדד פסקל, תאמר לנו כמה לחץ דרוש כדי לדחוץ את החומר במידה נתונה. החומרים קשיחים כגון מתחות יש מודול אלסטיות גדול, חומרים יותר קצתים כגון מרשמלו הם בעלי מודול אלסטיות קטן. רור היא של החומר, הצפיפות היא מסה חלקי נפח, היא נותנת מדידה של המסיביות של החומר. לדוגמה, ניקח מתכת כמו ברזל. ברור שברזל יותר קשיח מהוויר, אבל כן יש לו מודול אלסטיוט יותר גדול מזה של האוויר. זה גורם לכך שגלי הקול הקדמו מהר יותר דרך ברזל מאשר דרך אוויר. אבל צפיפות הברזל הרבה יותר גבוהה מזו של האוויר. זה גורם לכך שגלי הקול התגדמו דרכו יותר לאט, אז מה? האם הקול נמהר או יותר דרך ברזל? מתברר שהגשיכותו הגדולה של הברזל יותר ממפצה על צפיפותו הגבוהה. ומהירות הכל דרך ברזל היא בערך פי 14 יותר גבוה מאשר באוויר. זאת אומרת שאם נניח את האוזן על פסי הרכבת ומישהו במרחק גדול תפוק על הפסים בפטיש, נשמע את הרעש של פסי הרכבת פי 14 יותר מהר ביחס לאוזן השומע דרך האוויר. הדרך כלל מודולה אלאסיט של חומרים קשיחים מפצל צפיפויות גדולות קושם. בגלל זה מהירות הכל היא כמעט תמיד יותר גבוהה דרך מוצקים מאשר דרך נוזלים. ויותר גבוהה דרך נוזלים מאשר דרך גזים. כי מוצקים יותר קשיחים� מנוזלים, ונוזלים יותר קשיחים מגזים. לכל זאת, גם הציפות חשובה במיקרים מסיימים. לדגמוה, אם מחמנים את האוויר, דרכו מתקדם גל הכל, ציפות האוויר קטנה. זה מסביר למה הכול נער יותר דרך אוויר, חם מאשר באוויר קר. נהירות הכל ב-20 hätte Hindus שלוש מטרים בין 3 מטר לשנייה. אבל מירות הכל ב F-35 יושיר כ 331 מטר לשנייה ביר. זיכו. הדחף יחידא לשנות. את מירות הכל לשנות. התחנות התה ועתקו את הטבפ, תרכו, הכל נתקדמ. ומיירות הכל יותר גבוה דחף מוצקים מאשר דחף נזלים. יותר גבוה דחף נזלים מאשר דחף גזים.